Це помешкання Богдана Гладія. Чоловік показує відео на телефоні, яке зняв уночі під час дощу. «Тут на відео навіть чути, як тече вода. Ось ми підставляємо багато чого, щоб не затопило. «Проблема, що це було вночі. Якби когось вдома не було, то тут би повністю вся квартира була затоплена і поверхи нижче також. Отут йдуть про на всю квартиру і затопило і почоки також повністю всю сторону. І якби нікого не було вдома, скорі за все сталося б коротке замикання, іби погоріла техніка, можливо, була був би ризик пожежі. Євген Сум, працівник підприємства, яке обслуговує будинок. Він учора виїжджав на виклик. Розповідає, чому вода затекла до квартири. Ваш такі два хамутіки блискучі, бачите. Ми там вирізали дірочку таку і прочищували, і, бачите, повитягали якісь ізолятори, такі електричні, якась кришка, десь хтось туди кинув туди і воно забило. Бачите, ту дірочку кинули і воно попало туди, і воно забило, піднялася вода і потекло людям на голову. Ми там додатково зробили дірочку і будемо прочищати і в разі щось там. Богдан Гладій каже, його квартиру почало затоплювати, відколи в будинку капітально відремонтували дах. За два останні роки квартиру затоплює у четверте, – повідомив чоловік. Щоб отримати коментар від підприємства, яке обслуговує будинок, ми зателефонували його директору Василеві Вітушинському. Він сказав, прокоментувати ситуацію на камеру не може. Телефоном розповів. Ми «За пів пала впала норма до всього, лінійовки не справилися, забилися. Затоплення є, факт є. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.